على الطفل وعلى البنت بالذات وسبحان الله العظيم كان يرفع الحسن والحسين واذا صعد الى المنبر وهما دون الخامسه انشغل بهما قليلا الى ان يريحهما وهو يخطب الناس يعني سبحان الله اعتبر ان هذه فريضه ايضا حصة التعامل مع الابناء والاحفاد والصغار سبحان الله وكان يخرج صلى الله عليه وسلم لسانه الشريف للحسن والحسين ويلاعبه يعني يحركه أمامهما أو حتى يكاد أحدهما يمسك لسان جده صلى الله عليه وسلم وكان ينتظر يعني سبحان الله ظهره وهو ساجد ويعني سبحان الله وكان ينتظر في السجود إلى أن ينزل للحسن أو الحسين رضي الله عنهما أو زينب أو أمامه اشتركوا uh...